سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما رو دارین از کانال کریپتو فاندر در سایت یوتیوب تماشا میکنید امیدوارم که تا اینجا آموزش ها مفید و فایده واقع شده باشه امروز بنا داریم که ویب سایت تریدینگ ویو رو با هم دقیق بررسی کنیم این یکی از وبسایت هایی که به جرئت میتونم بگم برای کسایی که دیلی تریدر هستن یا اصلا رو حوزه تحلیل تکنیکال میخوان فعالیت بکنن بسیار مفیده تو های مختلفی امکان فعالیت رو برای اعضای خودش فراهم کرده در ادامه با هم بیشتر بررسیش میکنیم سمت راست صفحه مطابق معمول لیستی از کانال هایی که در شبکه های اجتماعی درش ما مطلب قرار میدیم رو مشاهده میکنید کانال یوتیوب و کانال تلگرام ما از فعال ترین کانال های ما هستند کما اینکه توی آپارات لینکدین و توییتر هم اطلاعات مفیدی برای شما قرار میدیم تمامی ویدیو ها به صورت کامل در کانال یوتیوب ما قرار میگیره لطفاً ما رو فالو کنید این گوشه سمت راست دکمه سابسکرایب بزنید و اون زنگوله رو تا از آخرین اخبار و اطلاعاتی که برای شما آپلود میشه به سرعت اطلاع پیدا کنید خب همونطور که مشاهده میکنید سمت چپ بالای تصویر tradingview.com یک وبسایتی هست که خدمتتون نشد امروز میخوام در موردش صحبت بکنم من قبلا رجیستر کردم توی این سایت با با نماد کریپتو فاوندر و الان لاگین کردم به من روز امکان استفاده رایگان از سطح سرویس پروشنالش رو می ارائه میکنه که این در نظر داشته باشید که یه سری محدودیت ها وجود داره برای مثلا معرفی کارت اعتباری یا خرید, از خرید سرویس از طریق پیپال که اینا خب حالا خورده دسترسی رو به این سایت برای سطوح بالاترش محدود میکنه اما توی سطح معمولیش هم خدمات رو بسیار خوبی میده خب همونطور که در بالای صفحه مشاهده میکنید شاخص های مختلفی از جمله S&P 500 نزدک 100 یورو یو Oil، کرود آیل بی تی سی یو هست که بیانگر زمینه فعالیت این سایت در بازارهای مختلف مالیه همینطوری که اینجا من براتون میتونم این صفحه رو باز بکنم میبینید فیوچر باند سی که حالا سی اف دیه انرژی و میتال و وارد اینکس و باند و باند ان rate خب روی هر کدوم از این منوها که بایدیم یه حساب و نایی باز میشه برای شما رو هر کدوم که برید باز هم یک سری منوهای دیگه باز میشه مثلا ما از روی ترند آنالیز میایین رو فیبوناچی کلیک میکنین وقتی که فیبوناچی رو بزنید وارد صفحه میشین که تحلیلگرای اون بر اساس فیبوناچی اومدن تحلیل کنن اگه شما هر کدوم از یعنی پیروی هر کدوم از این اه... متدهای تحلیل تکنیکال هستیم به راحتی میتونید آدمهای فعال توی این حوزه رو پیدا کنین توضیحی کوتاهی درباره فیبو داده و در عین حال هم آدمهایی که میگن ما بهشون میگیم شاید مثلا یه واژه قشنگیش همین شاخهای فیبوناچی در این وبسایت رو میتونید اینجا ببینید و حتی میتونید فالو بکنید تحلیلشون رو در مورد مثلا الان این دوستمون اومده در خصوص اتریوم از تحلیل فیبوناچی استفاده کرده و پیشمینی قیمتی برای اون داره که حالا یه تعدادی لایک خورده و کامنت براش گذاشتم همینطور این سفر اسکرول کنید بیا پایین به مطالب دیگه ای هم در این خصوص میرسیم پس یه فروم بسیار خوب و حرفه ای در حوزه تحلیل تکنیکال هست رو مارکت هم که براتون توضیح دادم اسکریپت ها هم به همین صورت یه سری اومدن اسکریپت های ویژه خودشون رو نوشتن و اینجا شیر کردن و جالبه که میتونید از اینا استفاده کنید مثلا مووینگ average رو بیایم با سیمپل Moوینگ average SMA، که حالا من به عنوان نمونه انتخاب میکنم انتخاب اینا هیچ دلیلی بر تایید این اندیکاتور ها نیست خب میانیم اینجا هم بینیم که بله تو این حوزه هم مثلا کسایی که نویسنده های برتر توی این حالا سیمپل موینگ اوریج SMA ای, ای اینا ها میتونید فالو کنید اگر براتون جذاب تحلیلاشونو رو ببینید و خب به نظرم ایده جالبی داشتن توی انتخاب این مدل برای دسته بندی تحلیل کوین توکن استاک کارنسی کامودیتی خب می همطور که میبینی استاک اسکرینر داره فارکس سکرینر داره کریپتو اسکرینر اسکرینر داره که به شما این ای رادار میمونه که برای شما براساس اساس استراتژی که تایید کردین و نوشتین و سد کردین حتما یادتون باشه باید لاگین کرده باشین رجیستر کردین که چیز خاصی نیست یه ایمیل از شما میخواد ولاگه ای این برای شما یه همچین خدماتی رو ارائه میکنه البته توی سطوح مختلف متفاوته جلوتر با هم می بینیم در خصوص چارت و بعد هم اینجا یه سری خدمات دیگه ای داره من پرایسینگ رو بزنم تا بازش با هم یه نگاهی بهش بندازیم یه منوی داره منوی چارت که دقیقا همون چیزیه که من قبلا توی ویدیوی قبلی در خصوص کوین مارکت کپ بهتون گویستد کردم که بسیار هر ای رو میتونید تو سایت تریدینگ ویو پیدا کنید که همین الان اینجا میبینید اگر با این نرم افسار تحلیل تکنیکال کار کرده باشید میبینید که این نمادها هر کدوم بیانگر یک عملیاتی هستش که توی نرم افزارهای تحلیل تکنیکال استفاده میشه اینجا لایف هم گذاشته به صورت لایف شما دیتار اینجا براتون تغییر پیدا میکنه و اینکه خیلی قشنگ میتونید این استراتژی که دارین اندیکاتورها و اسیلاتورایی که مد نظرتون هست و توی این پیاده سازی بکنید همینطور که میرو فاینانشیل که بزنی بالانسیت حالا یه سری اطلاعات این تیپی داره این کام استیتمنت هر شب که بزنید باز اینجا مثلا میتونید چه میدونم مثلا بولینگر باند انتخاب کنید اینو در نظر داشته باشید که یه محدودیتی توی الان که من نتونستم انتخاب کنم یه محدودیتی توی تعداد اندیکاتورایی که میتونید روی یه دونه نمودار بندازیم وجود داره اه من اه وقتی اون کلیک کردم وارد این صفحه شد میگه که اگر میخوای باید خرید انجام بدی و البته این پرو مجانی تو سی روز میتونید ازش استفاده کنید این سطح 14 دلاریه میتونید انتخاب بکنید و یه شماره موبایل از ایران هم اکسپت میکنه رجیستر کنید از سرویسش استفاده ببرین توی همطور که میبینی اومده مقایسه کامپر پلان کرده بین سطح هایی که ارائه میکنه تو بیسیک پرو پرو پلاس پرمیوم که سطح طلاییش میشه پرمیوم 4 تا مثلا گفتی نام رو سیف چارلیات یه دونه تو میتونی بیسیک باشه 5 تا تو پرو باشه بی‌نهایت تو پریمیوم همینطور اسکرول کنیم بیایم پایین ببینیم بالغ بر 50 تا اسمارت دراینگ تولز هست که سخاوتمندانه برای کلی ستو فراهم کرده و عرض شود که ایندیکیتور پر چارت سه تا اینجا میتونه داشته باشه که الان من دقیقا دیدیم که خواسته میدونه اضافه بکنم اجازه بهم به نداد بعد پاک بکنم مثلا اضافه بشه این تا 25 تا میتونه افزایش بده کنه آلرتا هستش که بهتون بر اساس استراتژی میگه مثلا این کوین ها یا این استکه یا این کارنسی توی محدوده خرید و فروشی که بر اساس استراتژی معاملاتیت ست کرده قرار گرفته عملاً یه راداره. الگوریتم تریدینگی که شاید بگم بهترین قسمت این وبسایت هست همون تا که میبینی ردیف دوم باک باکتیس فور تریدینگ استراتژی و باز هم تأکید میکنم سخاوتمندانه اینو برای تمام سطوحش فراهم کرده دسترسی بهشو و راحت میتونید استراتژیتون تست کنید. الان با هم یه دونه رو چک میکنی. شاید اینجا یه نحیبی بی به دوستانی که تو دو بازار بورس ایران فعال هستن، کارگزاری‌ها و شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی ما خیلی دوستتون داریم، از همین جا دستتون رو به گرمی می‌فشاریم، ولی خواهش می‌کنیم ازتون که این قسمت بک تست فور تریدینگ استراتژی رو به اپلیکیشناتون اضافه کنید، این کمک می‌کنه بازار هوشمندانه‌تر عمل کنه و یه مقدار حرفه‌ای‌تر میشه بازار و این به نفع همه هست، خب امیدوارم ببینیم که توی این بازار که از ماچورتی خوبی برخوردار هست، این سرویس فراهم بشه. اسکریزین را همون راداری که حتمتون گفتم و همینطور که اسکلل کنیم به این پایین اطلاعات دیگه ای را توی سوتو مختلف بیسیک پرو پرو, پرو پریمیوم فراهم شده خب ما فرض میکنیم مثلا رجیستر کردیم خب اومدیم توی همچین صفحه ای میخوام استراتژیم تست بکنم اینجا از همه مهمتره میخوام استراتژیی که مد نظرم تست بکنم این قسمت کلیک میکنم صفحه میاد بالا استراتژی مد نظرم مثلا حالا من چند تا مدل گذاشتم اینجا شما میتونید چیزای مختلف بذارید انتخاب میکنم تنظیمات مربوطش انجام میدم اطلاعات مختلف رو توش وارد میکنم اینا دیگه واسه تحلیل تکنیکالی که دوستان میدونن به من میاد یه پرفورمنس سامری میده میگه که نت پروفیتت به چه صورتی گروس پروفیت گراس لوزت و کلی اطلاعات دیگه در خصوص این استراتژیکی میگین این استراتژیکی در نظر گرفتی چقدر شما رو به موفقیت میرسونه به چه صورتی هست و اینکه چقدر پروفیت شما توی این معاملات هست خب این کمک میکنه که من وقتی که میخوام تنظیمات اینجا در خصوص این شاخص ها انجام بدم یواشه باشه بیان با این عدد بازی کنم ببینم که کدومش بهتره اینم در نظر داشته باشید این یه جمله بسیار معروف تو این حوزه است که هر پترنی که شما پیدا بکنید به, مح... به لحظه ای که پیدا میشه کیل میشه چرا؟ چون اون پترنه دیگه پیدا شده روش دارن کار میکنن خب پس این نشون میده که به لحظه شما بعد خودتون رو آپدیت بکنین این نیستش که یه دونه استراتژی در نظر بگیرید و فکر میکنید که مثلا یه بازه چه میدونم یک سالا میتونید ازش بهره منچی نه نه اصلا اینطوری نیست بعد همیشه این آپدیت بشه خب این هم نکته مهم این سایت است بحث تست استراتژی معاملاتی شماست و این بالا دیگه همون امکاناتی که شما توی خدمتتون و نرسی های نرسی های تکنیکال میبینید اینجا هم وجود داره خب من برگردم به صفحه اصلی تو صفحه اصلی این بالا شما مثلا میتونید نماد اون کریپتوهایی هایی که مد نظرتون رو بزنید که نماد ها رو گفتم از توی سایت کوین مارکت کپ میتونید پیدا کنید توی ویدیو یه ویدیو کامل در این خصوص داشتم حتما اون ویدیو رو قبل از اینکه این, این وبسایت رو بخوام براتون توضیح بدم و شما ببینید حتما مشاهده کرده باشین که این سوالاتتون برطرف شده باشه من یه نماد انتخاب میکنم به نام ریپل واظن می میکنم انتخاب اسمی که از این کوین ها و توکن ها میبرین یا ویب سایت هایی که معرفی میشه اپلیکیشن ها هیچ دلیلی بر تایید اونها نیست فقط صرفا جنبه آموزشی داره ریپل به یو اس دی رو میگیریم اینجا یو تی هم باید قاعدتان داشته باشه که با ارز تتر مقایسه میشه من روی یو اس دی میزنم ریپل به یو رو توی هر شود مارکت کراکان اومد توی اکسیج کراکان اومد دید الان داره سفر آپلود میکنه میگه کراکان کراکن سی سنت بیت سی سنت میبینید یه عددهایی با هم این سی ای یک سنت، سی ای یک سنت،, ای سنت، سی سنت، سی ای یک سی سنت و میتونیم اینهایی ببریم جلوتر و جاهای مختلف دیگر رو با هم چک بکنیم این بیت بی سی دو سنته خب هر کدوم از اینا رو انتخاب بکنم نمودار بر اساس اون اضافه میشه فول فیچر چارت که بزنم دقیقا وارد همون صفحهی میشم که امکان تحلیل تکنیکال دارم این صفحه لایو به لحظه که قیمت را تغییر میکنه نمودار شما هم داره با اون مپ میشه و مسیر رو ادامه میده پیشنهاد میکنم که حتماً از این وبسایت استفاده کنید حتما رجستر کنید با این آدرسی که این زیر زیر همین پست توی کانال یوتیوب می بیست به لوگارریتممی تغییر میدم و دوباره میتونم اینجا استراتژی رو تست بکنم و از همین ایندییکور رو برای تحلیلم استفاده کنم با اون محدودیت هایی که توش با هم برخورد کردیم خب امیدوارم که از این سایت بتونید نهایت استفاده رو ببرین سوالاتتون و زیر این ویدیو توی یوتیوب برای ما یادداشت بذارید من به تمامی سوالات شما پاسخ میدم امیدوارم که استفاده کرده باشید موفق باشید خدا نگهدار.